Tudorel Toader, încerc disperate de a-i convinge pe judectorii CCR, de aceea consider mcs sesizarea este admisibil. Ministrul Justiției Udorel Toader, a afirmat joi, în fața judecătorilor curcii constituționale, ce refuzul presupunere dintelui Claus Iohannis de a-l revoca din funcție pe subliniere Fadna, Laura Condruca Covesi, motivat prin lipsa oportunității politice, este de natură să creeze un blocaj instituțional. Mai mult, Ministrul Justiei a spus că sesizarea formulată este întemeiat. Ministrul Justiei, oricare ar fi el, are un rol major în rândul autorităților publice de ranul constituțional. Actele date în aplicarea constituiei legii caracterizează Ministrul Justiei ca fiind un organ de specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate juridică, fecând parte din guvern, care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar. De aceea consider că cererea formulată. Sesizarea este admisibil. Prezenta cauză privete, adar, partajarea de competene dintre ministrul Justiției și președintele României, în principal, i-guvernii președintele României, în secundar, privind procedura de revocare a procurorului F. Competența rezid direct din textele Constituiei Prin urmare, partajarea de competențe, în opinia noastră, trebuie examinat cu direct raportare la normele constituționale. Trecând peste aceste considerente, întrebarea. Până la urmă, principal, care vei este adresat, este aceea dacă președintele României are un drept de veto în procedura de revocare a procurorilor EFI, răspunsul la această întrebare oferind soluții pentru eliminarea blocajului instituțional, a spus Tudorel Toader, în fața judectorilor CCR. Judecătorii Curcii Constituționale a României, CCR, discut cererea de soluționare a conflictului între autorit determinate determinat de refuzul presubliniere dintelui României de a o revoca pe Laura Codruca covesii din funcția de procuror subliniere IFA al Direcției Naționale anticorupție. Din partea guvernului pledează ministrul Justiției. Tudorel Toader, în timp ce presublinierea din CIE este reprezentat de consilierul prezidencial Simina Tenesescu. CCR a fost sesizat cu cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între ministrul Justiției. Pe de o parte, sublinierea presubliniere dintele României, pe de alt parte, în principal, sublinierea între guvernul României sublinierea presubliniere dinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Claus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcția de procuror sublinierei iFaldna a Laurei Codruca -Covecii. Sesizarea formulată de prim-ministru. După refuzul pre subliniere dintelui Claus Iohannis, de au revocat din funcție pe subliniere Fadna, a fost depus la CCR pe 23 aprilie.